ملے گی سیاست ملے گی منافقت بڑے ملیں گے یہ کہنے والے نواں نو آیا گھبرائیں نہ جگہ بنائی ہم. لڑنے کا جذبہ رکھیں اپنا قلعہ منوانا آسان نہیں ہوتا بھاگی نا کبھی اور جب بھاگنے کا دل, دل کرے نا تو یہ سبق یاد رکھنا قوم کے اس خاتم کا ایک ڈیرے سے بھاگے گا نا ہر ڈیرے سے بھاگنا پڑے گا تجربہ آج سے تیرہ سال پہلے ہمیں دھمکی تھی ایک تھی دھمکیاں تو ہر دو سال بعد آ جاتی ہیں بڑی سخت دھمکی لگائی کسی نے ہمیں دو ہزار بارہ میں تو وکیل میں نے کہا چل یار چلیے بستا کم نہیں ہے گا اس نے کہا آج تک تو بھاگتے ہوئے دیکھا نہیں ہے آج بھاگیں گے تو پھر کہاں کہاں سے بھاگیں آج مول چھوڑ کے بھاگ کہاں بھاگو گئے کہاں کہاں سے بھاگو گئے لائف کھڑا ہونا سیکھے مارنے دیں گے کچھ نہیں ہوتا ہے ان شاء اللہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں آگ میں چلنے کے بعد ہی حسن پہنچتا ہے کسی جگہ پر تیری زبان میں وہ تاثیر لہجے میں وہ روب نظروں کے اندر وہ درد کے اندر وہ احساس کٹ مر کے آتا ہے ویلکم ٹو دا کلب حبیبی ہم تیرا سواگت کرتے ہیں اپنے قبیلے کے اندر اللہ کسی بھی چیز کو اپنے حسن اپنے جمال اپنے کمال اس ایکچولا پہ پہنچنے کے لیے یہ وارث نے یہ شروع کی ہے نا میں اس کو دو بڑی ٹپس ہی دوں گا یہاں پر وسائل سے انقلاب نہیں آتا یہ بیوقوف لوگوں کی سوچ ہے اسی جی آرٹیفیشل انٹلیجنس کر لیے اے روبوٹکس کر لیے اے ملٹری وارفیئر کے اندر اتنے چل جائے دنیا سے غلط ہو جاتا ہے غلط گل یہ انقلاب کبھی بھی ماں تخت فطرت وسائل نیچرل ریسورسز سے نہیں آ سکتا کم <laughs> فیتن کلیلتن غلبت فیتن کثیرہ کبھی بھی نیچرل ریسورسز سے نہیں ہو سکتا یہ قلت کثرت پہ غالب صرف اور صرف ہوگی تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہو بڑی بڑی توپوں اور ٹینکوں کے اندر برکت نہیں ہوگی اور شاید کچھ پتھروں کے اندر اللہ وہ ڈال دیتا ہے جنہوں نے بڑے بڑے ایوان ہلاتا ہے یہ تیرے توپ اور ٹینک اور یہ نیوکلیر کسی کام دنیے نہیں گئے اگر ان کے ساتھ ایمان کی شرط نہیں چھوٹ اور ایمان کی شرط کے ساتھ وہ تیرہ تیرہ بیس بیس جاتے تھے کے فتح کی ہیں انہوں نے کیونکہ ایمان جو تھا وہ موت کو اتار چکے تھے یہ دلیروں کا دین ہے میرے بھائی یہ اس کو گڈ مسلم گڈ مسلم گڈ مسلم تو آپ بنائیں اچھی بات ہے یہ دلیروں کا دین ہے یہ کا دین ہے مکے کے بھی بڑے بڑے سردار اور چودھری آئے تھے تو ان کی بھی بڑی شانیں اس اس کو ہلکا آدمی نہیں لے سکتا یہ جو حمل ہے یہ ہلکے پھلکے آدمی کا نہیں ہے اس لیے قیامت کے وقت نبی نے کہا تھا جھاگ ہوگی جھاگ کسرت تو ہوگی مگر جھاگ مذہب اور جھاگ کو اٹھا کے صرف ہوایں پھینکتی ہیں مَا و نہیں قلت سے ہمیشہ غلبہ دلایا اللہ نے دنیا میں ہوتا ہے. وہ ایمان مانگ اللہ کے بندے وہ درد مانگ بیٹھ کے وہ تنہائیوں میں ریاستیں ہوتی ہیں وہ غیرت تنہائیوں میں بنتی ہے تنہائیوں میں گرج لے کے ان کا کیا ہوگا اپنوں کا کیا ہوگا ان کا کیا ہوگا وہ کدھر ہے اللہ سے ایسی زندگی مانگ کے کمر اور بستر کا تعلق ختم ہو جائے طلاق ہو جائے تیری کمر میں اور تیرے بستر کے اندر تجھے نیند نہیں آتی ہو رات کو بیٹھ کے نیند نہیں آتی ہے تجھے میں تو یہ روایتن یہاں سے ہٹوں گا پھر محفل میں بیٹھوں گا باتیں شاتیں مجھے ہسنا بنا پڑتا ہے مر جانا چاہیے آج مسلمان کو صرف مر جانا چاہیے اسے اپنے اندر کے حال کیا اس میں تو خود لیما تھا کلونا مالا ہے ایک چاہیے صرف ایک ایک چاہیے خالص کرمٹمنٹ چاہیے اور میں اپنے اپنے جتنے بھی جو نیو مسلم کو کہتا ہوں اگر ان کے ڈیرے بیس بیس سالوں سے جدی پستی مسلمان ہے نا اسلام کی جتنی خدمت جتنی خدمت اجمیوں نے کی ہے نا شاید اتنی عربی نہ کر سکے امام بخاری کو دیکھ لے رہا کتنے بڑے بڑے محدث ہیں اجمی کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اجمیوں نے اور عربوں کی بھی بڑی قربانیاں ہیں. تو یہ مت سمجھنا کہ تم اگر قبیلے میں نئے ہو ہاں تمہیں ملیں گے ایسے پاگل احساس دلائیں گے تمہیں میں تمہیں ریالٹی چیک دوں گا باہر نکل جاتا ہے تو آپ کو لوگ ملیں گے شروع کرتے ہیں اچھا کام بس وہ شروع ہی ہوا ہوتا ہے کہیں نہیں پہنچا ہوتا اگر اس کو اس کے اندر کچھ دکھتا ہے تو وہ پھر ٹھہرتا ہے پھر وہ علم بیٹھنا شروع ہوتا ہے پھر اس کی شروعات ہوتی عالم بننے کی زاہد بننے کی مجاہد بننے کی اور ایک سردار بننے کی تو بھی اے کنگ تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نہیں کر رہے مدد پلیز کریکٹ دس تھنگ میں نے آج تک پبلک ڈونیشن نہیں مانگی اسی لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہم مترار کا سارے اپنے کورسز سے جنریٹ کرتے ہیں اللہ کی تو فکس کیوں ہم مولوی ہیں معاشرے میں ماشاءاللہ اللہ سو سالوں میں بڑی اچھی عزت بنا کے رکھی ہے آپ نے ہماری ہم تو اپنے برانڈ کو مضبوط لے کے آئیں گے ہلکا تھوڑی ہے کوئی دین کا خادم ہلکے تھوڑی ہوتے ہیں ہم نے زندگیوں میں وقف ہیں معاشرے میں سب سے ہلکا آپ نے ابھی رکھا ہوا ہے گھروں کے اندر سب سے ماڑا بچہ تو سانو ہی کہتے ہو وی آر دا موسٹ انکمپٹینٹ ان دا سوسائٹی تو سیلف سسٹینیبل ماڈلس پہ تو وارث بھائی ہیلپ یو ان شاء اللہ اللہ آپ کو آزاد کرے یہ دعا بڑا کہہ رہے ہیں اللہ عمنی خدا و تو فافا بلگنا جنا مانگیے گا اللہ صلی اللہ مجھے متاز نہ کریں کسی سے خاندانی لوگ ہیں ہم لوگ ہم مانگیں گے لیکن اگر آپ کو موقع مل رہا ہے نا تو یہ تھوڑے عرصے کے لیے اللہ چیک کرے گا آپ کو. اور اگر سخیت ہوگی تو کچھ لاکھ نکلیں گے کچھ تھوڑا بہت آئے گا خلاص بڑے بڑے پاکستان کے ایوانوں میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے تین تین ہزار کروڑ پانچ پانچ ہزار کروڑ کی پارٹیوں کے ساتھ بڑے جگرے دیکھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو شاید کھجور کا ایک چھلکا بھی لاتے تھے مگر وہ بہت پہاڑ جتنا وزن رکھتا تھا یہ تو اللہ دیتا ہے جس کو یہ نصیب دیتا ہے اللہ لیتا ہے کام بندے سے اس لیے ان مقدس راتوں میں توحفی کی مانگنی چاہیے اللہ میرے کو کم لے لے دو ہاتھ دو پیر اگر ان کو بھی نصیب نہیں ہوگا تو اللہ دوسری قوم بھیج دے گا ایشا, ہر مسل مجھ سے مجھ سے کسی نے پوچھا نا شیخ صاحب ایڈی کنسٹینسی کنسسٹینسی استقلال این مستقل چوبیس گھنٹے صبر صبر صبر یہ جو چیز آج اللہ نے ماشاء اللہ سب ویسے پہلے بھی دیا ہوا تھا آج بھی یہ نہیں بھی ہوگا ہم تو درویش آدمی یہ چلے جائیں گے تو جو چیز مجھے کمر تھکا وہ میں تھگا صاف کی تو کمر اور بستر کا تعلق نہیں کر جتنے ایکٹیوسٹ بیٹھے ہیں نا یہاں پر یہ انکو ہے جتنے متحرکین بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنی جماعتی تنظیمی متحرکین بیٹھے ہیں یہ انکو میرا سبق ہے ایک آیا تھا جس نے کبھی لیڈروں کو کبھی چین سے سونے نہیں دیا کبھی اے یشا یوسف کم وہ یا طبیخل جدید اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم نہیں کرو گے نا میں نئی قوم لے کے آ جاؤں گا آگے and you will be تو اگر آپ نے نہیں کرنا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اللہ کے لیے نئی مخلوق لانا اللہ کے لیے انسانوں سے ہٹ کے کوئی اور مخلوق لانا یہ کوئی بڑی بات نہیں یہ تو سادت ہے جس کو ملتی ہے سو ملتی ہے اور اسی بات پر میں اختتام ہی کروں گا ہمارے بڑے آ چکے ہیں اور ہماری اپنی مزاج کے مطابق ہم بڑھو گا کہ کلام نہیں کرتے السلام علیکم شیخ کیا الگ ہی اللہ رہتا ہے اور اگر کہیں سنی بات میں جو غلطیاں تھی وہ ساری میری تھی جو میں نے کچھ عجیب و غریب سنایا وہ اللہ کا تھا کچھ حق سنایا وہ اللہ کا ہی تھا ایک شعر آپ کی آپ کی خدمت میں پیش کر کے یہ فقیر یہاں سے جائے گا میرے پیرو مرشد بیٹھے ہیں میں سامنے میں نے اٹھارہ جملے بول دیے ہیں ان کے آگے یہ ہمارا ادب